<سؤال الله>, <سؤال الله>, <سؤال الله>, <سؤال الله الحمد لله أعز اهلنا من <مع> عين <علم> الذل <الإصلاح> والصلاه والسلام على سيد الانا وعلى اله وصحبه الكرام أما بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاذَرْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي ذِلَّةٍ وَقَالَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ نَجَّانَا اللَّهُ وَقَالَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ نَجَّانَا اللَّهُ مِمَّا قَدَّرَ لَنَكُونَنَّ مِنَ ولا يملك القول الا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد امين سبحان الله والله ان الله ولا یا <سلام> ای جو الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما سبحان سلا یا سیدی یا رسول الله وعلى والصحابة والصحابة يا يا حبيب يا حبيب الله نتوكل والله سبحانه يا سيدي يا حبيبي الله واجبو احترام ذی قدر احتشام صاحب رضا ہے وا ماشاء اللہ حضرت پیر سید محمد جا پر استاد مدرسہ جامعہ مد جا السلام علیکم رحمت اللہ و برکات جامعہ میں القرآن، دا جلسہ دستار جناب نے پیرشا دست مبارک دستار بندی دا منظر شریف برادر حافظ محمد امین دی وسادہ شریف خدمت ہو جی متنوع قبولوں فرما پرور pues د خدمتار دوستان نے گرامی سالانہ جلسہ اس مناسب نا چیز جناب صرف صرف اتنا بندہ جا، جا، لہ سلام گا لہ سلام سلیم سلسلے اس امبیا لہلو سلاد سلیم میں کوئی کوئی امبیا تو بدرسلیم ایک قرآن اور حدیث کا اجماع امت اور نچھوڑ صحیح حدیث مبارک جامع ترمذی دی کتاب العلم کے اندر اور مشہور ہے عوام و خواص کے اندر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ فرمایا ان نماز آپ ہی سلا تو وہ تسلیم میں فرمایا اولما نبیاں بارش بے شک نبی درہم اور تینار دا وارث نہیں بنا لمبیا لمبی امریک دیناروں والا درہم والا ہم بیا ل السلام یقینا درہم دینار کا وارث نہیں بنا یعنی دنیا کا وارث نہیں بنا دنیا دالو پتا مالو سرش نہیں بنایا اس صحیح حدیث ترمزی نے نا چیز دے بالکل واضح کر نبی علم دا نبی دا برث برث بولو نبی علم بنا یعنی کیا مطلب وراثت صرف نبیا کی تو ہزور بعد نبی صرف علم کا وارس بنا اس درمیان نے فرمایا نبی درہم سے دینار کا وارس نہیں دے حضور نے اضافہ نے فرمایا فرمایا حضور اشارہ فرمانا چاہتے سن کہ جا جا درہمار ہو گا. گا. درہم اور دینار جو باز علم کا مقصود اصلی ہے درہم اور دینار اور مال و سر جب خود مقصود کا وارث نہیں بناتے, بناتے تو ذریعے کا کیوں بنائیں جب درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے تو جس علم کا حاصل اور مقصد مال و زار اور دنیا اس کا وارث نبی کیوں بنائیں لہذا نبی اگر وارث بناتے ہیں تو صرف علم کا بناتے ہیں اور اسی علم کا بناتے ہیں جو علم اس کا حاصل اور مقصد اللہ کی معرفت اور اتاہ سمجھا رہی بولیاں وہ علم دے علم بھی دو ہو گئے مقصد بھی دو, مقصد بھی دو, دو ہو گئے ایک علم ہو گیا جس کا مقصد مال و زر درہم و دینار ایک علم ہو گیا جس کا مقصد مارفت الہی اور اطاعت ادا تجاؤ دو علم ہو گئے نبی کے وارس بنا وارش بنا حاصل اور مقصد اللہ کی پہچان ہو یعنی بھی صالح پیدا کرے عمل بھی صالح پیدا کرے اس علم کا وارش نبی بنا توجہ نہیں فرمائی غور فرماؤ اس گل نبی اس علم کا وارس نے جس علم اللہ پہچان اور اور اللہ مارفت ہوئی نبی اس کا وارس بنا جس دا مقصد ہو شیتانا علم رحمان خاص بندیاں دا علم ہے نہیں نبی دا نہیں حدیث پاک نے جیڑا علم دنیا واسطے دا وارث نبی نہیں بنا وارس کسی شیتان نہیں بنا وہ علم اسے شیطان شیطان گا تے گا شیتان مقصد مقصد مقصد ہی دی دی دی دی فرما تو معرفت اور الہی یہ دو چیزیں اس علم دا مقصد ہوتے دینے جس علم دا وارث نبی بنا آگے مطلب علم علم کرنا چاہیے نبی نے بتا دیا ہماری طرف سے جو علم ملتا ہے وہ دنیا دنیا کا کتا نہیں بناتا وہ اللہ تعالیٰ کا عارف بناتا ہے اللہ تعالی کا فرم بردار بندہ بناتا ہے اس علم ندی نبی وال منسوب نہ کرنا کبھی نہ گا شیطان ہو پتر جہاں اس علم نبی وال منسوب کرے جس علم کا حاصل فیٹ ہو رسول اللہ ہو اپنی زبانی نبوت کہ اصا علم اس لیے وارش بنا جا مقصد دل اس علم کا وارس بنا مقصد معرفت الہی اور اللہ دوستہ اللہ شریف مالا سورج کمینا ہوگے گا بندہ جناشی تقریر دے دال کرے گا وہ پاسے بیٹھ کے کسی بستے اندر مدرسے اگر چیز گلے جرمی شریف دی لبھی سنے میں قرآن میں سنان لگا سور سور سور یہ ہافس بیٹے آور سور سپارا بولو انیسو سورہ قصص اللہ وحد شریف مولا نے قصہ چلایا دنیا دے مشہور ترین مالدار قارون جس قارون اپنی چھاٹ پاٹ اپنے مال اپنے دولت سرمایا جینت ذرا نکلیا ہے لوگوں میں نکلیا ہے جی مال دولت کے سرمائے والے دنیا والے اپنی عزت دنیا کے نکلتے اگے پیچھے گڈیاں عزت بنے وقار بنے اسی طریقے یہ جت امدد نکل یہ پورے سیالہ نکلیا جنہوں کارو جس لے باہر نکلے دو ٹو کھڑے ایک جہران کا ایک علم والوں لگے جہل کہ سانو ہوئی دنیا مل جاندی جہی عزت وکارے نے آئے جی اج یہ شان بنی ویخو سی کنی زینت کھا شان کنیا پیچھے مال دولا شرمایا بے مار آئے وی آئی پی بندہ نکلا ہے کاشن وی آئی پی بن جانے جہران نے حسرت ظاہر کی اللہ فرما علم والے کھڑے علم والے کھڑے سن والے کھڑے سن وہ نبیا سن سونا پرور فرما جنہوں کا ہویا سی جہم <محن> <السن> مطلب مطلب کی مطلب وہ نمیا علم دار جڑے سن انہیں کی آخیا وہی لکھم سوال کیا نہوڈا کھ نہ روے ہلاکت ہوئی لکھمکو وہ لوگ اسی کی پیا کر بھی آئی ڈی بن جائیے جی بنے جزا کسی نے آفرت والے دن جڑی لبنی جہے دے جوڑے فرمایا جڑا اللہ کا سواب جڑا اللہ کا سواب جڑی اللہ کی طرف نی جزاؤ او چنگی جے کن واسطے لمن لمن آ پرور جگار فرماؤں گئے ایمان والے واسطے اللہ دا سواب چنگا ہے یہ شہ ب منگے گا ایمان تے عمل سالے والا پیر امام شاہ واڑا جنوب رب نے روشنی ہے وہ کدی دنیا دا مالو متا وی حسرت مالک کی بار گاہ فریاد نہیں کرے گا انہیں تو فریاد کرنی ہے او مولا سونے شاڑی دنیا وی رحمت والی دے ساڑی آفرت وی رحمت والی دے اص دنیا نہیں دے تیرے تو سباب منگنے اللہ ال بولو قرآن جہلا آخیا کاش بن جلم والے آکھیا کاش رب دے بندے بن اللہ سچی دسیا جی جہان ہوں جہلانے بھریا علم والے بندوں بندیا مراد کارون کافرا آخیا مومنا دے نہیں آرادو ایسے بے وقوف بن گئے وہ کافران والی بولی بولن لگ پے بولو تو سی قسم لال کر گیا اللہ دا قرآن پھر سنا پر پروردگار گل کی شاید آخر جوار فرمان قارون دے مال کے دی علم دی ہدایت دی روشنی نور کی ار ایک نو نہیں دے جے سبر والے ہوئے یہ صرف انہوں کرنے ایڈی حکمت دی روشنی سدر سینے ہری سوبے کے سینے میں نہیں آئی ہرس والا آخر وی آئی پی آئی پی نو ویخ کے آخر وی آئی پی بن جا علم حقوت والا آخلا نہیں میں اللہ دا بندہ بن معلوم اللہ جس لے کے تو سیانے بندے آئے ہلاکت ہوا پاگلا ہدایت جگوفا پڑے منہ پہ بولو تو سی یہ اللہ کا قرآن نبی دا فرمان سونے نے فرمایا نبی, نبی،, نبی،, نبی،, نبی،, نبی،, نبی علم دا کا وارس بنا درہم دینار نے دسیا دلہم دیارش درہم دیار کا وارث نبی نہیں بناؤ لہذا جیڑا علم درہم دیار واسطے ہوگا وہاں نبیا تلک نہیں ہونا یہ نبی دا اشارہ ہے ہوں آ آ نبی فرمان تے قرآن دیا رمزان سمجھن والے قلندر اقبال گل سمجھا دے سنا وا ساڑا کلندر اقبال فرما وہ احرار اخرار فور کی جمع فر اللہ کے آزاد بندے بولو جڑا دنیا دیا لالچوں تو آزاد ہوئے اللہ دی فرما برداری اور اللہ, اللہ دی مارف اور اللہ دے در مارتے رہنا نا نا نا نا ہی اپنی عزت اور وقاردہ سارا سامان سمجھے جی جی ایسے بندے کو بندہِ خور کہتے ہیں ایدی جمعِ احرار اللہ دے ازاد بندے بلو اللہ اقبال فرما ہے۔ جی رباد بندے ہو دے نا گلام لو مروڑی مقدس گانے مروڑی مقدس مروڑی اسلام آباد مروڑی دلور نو ٹر پی اتو مروڑی کسی اور پاس تر پی ات مروڑی چھٹے خواہ تر پی جا غلام جدو جی روپیہ لبا ادھر ہی ہوتا موہتیاں جہاں اللہ کا آزاد بندہ ہوں وہ کمیوں گل کرتا ہے وہی وہ لکھو سو سڈے واسطے اللہ کا سواب ہی سارا خزان ہے سا سارا مال متا جب گیا تو نہ لبا تو اقبال اللہ اخرار آزاد بندے کی گل کرد شیر کے اندر سناواں اقبال فرما بو نہیں زہر جن بندے مر جاتے وہ زہر ہے مطلب سمجھاوا دو کفے جو جو, جو।, جو تو جو... جان جا بولو, بولو بولو, بولو, بولو. دو دو اقبال مقصد حاصل دو جو ہوئے وہ علم نہیں ہوتا اللہ د آزاد بندے یعنی ایمان آ آ آ او کی زہر اللہ بولو جا کمال رمز اقبال جی اللہ دے قرآن نے فرمائی ہے کہ جی جہل ویخ کے حسرت کا اظہار اگلے آخیا وہ برباد ہو بربادی کا برباد ہوگیا جو پروردگار کو ثواب منگو اللہ بولو ایک کسم اچھی اور اگر دین والے بندہ اکل دے نہ یہاں ای کو اگلے آن, آن کے دعا منگل یہ منہ چل رہا سواب دین سکول وہ گیٹ میٹ نکل رہی یہ سواب کتنے نکل رہے لیکن کاش اس سواب کی قدر بول بھی سنبھال لیں اللہ بولو جل مقصد نوکری ہو مقصد ملازمت ہونخواہ جہے علم کا مقصد ٹکر ہوفے جا دو مٹ روٹی ہوگی اقبال فرمان زہرے مارن واسطے جہی قوم مردی لگی جائے گی وہ سجنا سجنا سڈا اقبال دس گیا مر گئے ہی روٹی مقصد مقصد دو کفے جاؤ رہ گیا علم کا مقصد دی پیالی رہ گئی لخلان بربادی خوش ہوا مکے اتوں کہ انہوں نے ترقی کر بیٹھے بند دسیا پاک د دی زبان نے دس اقب نے دسیا حقیقت نے دس بربادی کا مسلمان تیمان والوں واسطے اگر علم توشنی ہے تو صرف وہی علم ہے جڑا نبی کے نارس او دا مقصد ٹکربانی نہیں دا مقصد اللہ ہے جیڑا میرے علی حاصل کر آئی اللہ. اللہ. جی نہیں آئی میرے گا کرنا میں شاس کرتا ہوں کہ لوگ موڑ اڑ سانو پتا سان پتا مرد نہیں قبرستان قبرستان چرپائیاں لیکن اصل بولیں کفرتی تزلیل آر. کہ جی سہر آدمی نے سڈے کی تی. کم از کم وہ کریے زلیل کر کے سا کو کلے جا پوٹا ٹھنڈا در مائی درض کوئی محتسم بان کے بیٹھا ہو لندن کی جاری لا کے بیٹھا ہوگا چیشنی ایک گل جی ہوں ایک کریں دا توڑ کے پیش کر دے دگا بازو یہ دگا بازی کب تک چلے گی بولو تو صحیح لے میرے سجنا ہائے ہائے میری اگلی گل گلو نبیا نے سی وارث کا وارث سی وارث کام نارس اللہ عمر یہ نو دعوی کامل وارث صحیح وارث اللہ کے اولیاء اکرام نے امام الاولیاء جیسے پیر محر شاہ جیسے خواجہ حسن شباغ جیسے قربان جا بابے فرید ورگے کیوں علم دا مقصد جیڑا علم نبیا کو ملتا ہے دا مقصد مارسا اور مقصد اگر ہے حاصل نبیا وارسان دے ولی آخر جا رہا ہے جہاں فقی رکھا جا رہا ہے ہر بندہ گواہی دے گا اگر اللہ کا پہچان دے ہوئی رکھتے ہیں رب کی فرماورداری کرتے ہیں یہ وہ جڑے دوسرے ہندے دوسرے اگر فرما برداری کچھ کرتے ذات کی کر دیا اللہ نے بلیا کی خدمت اللہ خدمت وہ برکت ہو اگر اللہ دے والیا دی خدمت نہ رہے تو قسم خدا کی کر گیا جنا مرضی مفتی ہو سکو خزورت مر جاتا خدا کی پہچان نہیں پہ آگی خدمت برکت نہ ہی وہ سیٹا راہ رکھتا ہے سیٹا ستارہ دستا ہے جے ولیاں تو دور ہو پاوے پھر آپ بھی پٹھا بچوا چڑھتا ہے جگ کا بھی بےڑا کر کر چڑھتا بد مذہب جڑے نے بد مذہب لوگ بد اے مذہب لوگ, اے باد لوگ, باد لوگ, باد لوگ क्यوں کیوں گمراہ گمراہ کرتے کر کے انہوں کوئی رب کا بلی نہیں ہو سکتا کہ ہو سکتا ذرا بولو او چی وہ سویا اس مقصد مقصد اصل حاصل مارفت اور اطار کو اصل مکھن کو گیا تو معلوم ہویا اصل وارس اہی نہیں صحیح نام کر کے نبی ہون دینے. دے کول بان کے جڑے ظاہر خدا دے اندر یقین پیدا ہوں بارگاہ بار بیٹھو سب ٹکر تے دنیا دیا فکرا بھول آخرت دی لگ جائے فکر تو دور ہواس پی اپنا کار اجڑا دوسرا دیا بھیجاڑ بیٹھا وہ خدا دے بندے جنہوں نے اللہ کے بلیا کی سوبت برکت حاصل کی چ دنیا تو چون دا دل دنیا تو ہے معلوم کو دی برکت ہو جد دی برکت ہے معلوم ہویا اصل وارس اہم بولو جا, لے سجنا, اسے دے اندر. ایک لڑا اسمنیا صحیح بارے کامل بارے خواجہ حسن شباب کی گل سنانا دے دے خواجہ خواجہ حسن سواگ رضی اللہ تعالی نو عالم بھی سن اتو اللہ دی کی مارفت آ گئی دی ایک دلیل کردیا اللہ بولو بولو سبحان اللہ خاجا آپ ہندو سو مسلمان کرن بہت مشہور سن ہندو سینکڑا پڑے ہندو سکھ آپ مخالف ہو گئے دشمن پرچا کڑا دکھا ہندو سکھا نو جبرن مسلمان کردہ دکے چڑھ حالانکہ انہوں کا دھکا نہیں سی مسکین نے کی دھکا کرنا ان کیڑی حکومت سی ہاں ہر میں کہا کیڑا دھکا رہے سر آپ رستے کے اندر کھڑے نراب راہ سکھل سکھ لگے سکھا کا ڈولا بلریا انہیں پوچھا بابا کروڑ آدر یعنی لالشن کروڑ لگے شہر کروڑی آپ اپنی مستی فکیر اپنی مستی لسو کروڑ یا توڑ والا دس انہیں سمجھا بابا بابا سانو جتے جانا چاہتے اتوں آخر بابا توڑ نہیں چاہتا آفرمند رکھا پھر اکھان بند کرو ان بند کیتیاں آفرمند رکھا کھولو اکھا کھولیاں کرو رسول سکھ حیران ہو گئے سکھ اگے بکے رہ گئے بابا نے فرمایا چلے مشکل اتے فلمہ پڑھایا اتے فلمہ پڑھایا اتے مسلمان فرمایا مخان بند کرو اکھان بند کرو اکھاں بند کی جت اکوانار دس صحیح وارث ہوئے لبیاں گنا روچی سے بولنا ہے حق دی وجہ دشمن بن جانا لوگ حق دے سن حق تک دشمن بن گئے سکھ ہندو دشمن کون بنے سکھ دے نکل ہک وال دشمن بنتے کافی منافق بولنا نہیں اسی میں ایک بات کہتا ہوں ایک راول پنڈی کے جاہل ملا آج کل جہالت کا ہی دور ہے کتابیں نام مراد کیونکہ ماحول معاشرہ ہے ہمیشہ سمجھ میں پٹھی آؤں یہ نام مراد پٹھا جو دور ماحول معاشرہ ہے و حدیث بھی پٹھا بروڑ کے رکھ چڈ دینا میں پڑھیا ہے چین کے میں میں اور ہر بندہ ہر مسلمان خود اہ جو دل بھی دے گا یار گل نے وہی سچی آگے ملی بہ پہ تو بولتے نہیں جی ایک پنڈی کا مولاج میں بکواس سن کے بہت پونک ددرت محاوریا مانا ہوں پونک دراشی کریشی کہ مانا ہوں پونک کا کتا یہ نہانا یہ میں <سؤال> <سؤال> <سؤال> اسمان بھی نہ رکھا کتیا تین شرم نہیں آجاج میری گریب نواز آپ دے مرشد اوے خاجہ آج میری غریب نواز دے مرشد دے کی ناسی خاجہ عثمان حرومی جدو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صاحب ایدہ نا نہیں عثمان ہو گیا گالتے بکو گئی خلیفے دا اور اوہی او خلیفہ جتھے رسول اللہ نے بیٹیاں دیتی نے نے اور شہداد کرنا چند وہ دعوا کر سا میرے آل محمد کا محبت میں دعا کرتا ہوں مولا علی فرمان دل آل محمد دا جڑا محبت ہو گا اودی دشمن ضرور بن جائے گی لوکاں نال تے میں اللہ میں آل محمد دا دوستاں میرے دشمن کیوں نہیں بن رہے جسلے مولا دے خلاف بولن میں شکر پڑیا میں سیکھا میں سچاواں میری محبت سچی ہے تاکہ میرے خلاف بولنے پئے نا واہ میں کہ تیرے دجل تو صدکے تیرے فریب تو صدکے مکاری تو بھی جڑے دشمنی رکھ رہے نے خلاف بول رہے بکواس کرنا آل محمد عزت محبت کہل چ نہیں کہ سننی خلاف بول مانے کر کے جڑا آجور نام ہی نہیں رکھ سکتا اپنی اولاد کا گستادی ہونا خلاف تے ہر ولی بولے گا کتابہ کھولو کتابہ کھولو ہر ولی بولے گا لیکن جڑا بول رہا ہے وہ محبت آل بیت کی وجہ سے نہیں بول رہا کہ اس کے سینے میں محبت ہے نہیں وہ اس وجہ سے بول رہا ہے اس کے سینے میں بغل صحابہ ہے کہ تو دشمن صحابہ بن گیا ہے لہذا आप ایمان کا فرض بن گیا تیرے خلاف بولنا بولتے نہیں دے ورنہ پیارے والے دشمن ہو ساڑا سخی باؤ فرمان حق کی وجہ آ دشمن اور باطل باتل دی وجہ دشمن, دشمن ہونا ہو رہے حق کی وجہ سے باطل والے دشمن بنتے ہیں باطل کی وجہ سے دشمن کیا کہ جی اگر کوئی حق دی گل کرے پھر باطل والے دشمن بن گئے اگر کوئی باطل دی گل کرے حق والے دشمن بن گئے اللہ دے دشمن ہوں نے کس وجہ ساخ دم فرما سر ایک دے مارے رے ہرا رہے بولو ذرا تو میرے سونے گل سمجھو ذرا بہو پیر فرماندہ جڑے سچے در طلبگار ہوں وہ دھکے نہیں کھانے کی مطلب جنا نبیا دا علم حاصل کرنا توجہ ہے نبیا کی وراثت والا علم جنا حاصل کرنا لنتا نہیں لج نہیں فرمائی نے جب دا علم حاصل کرنا وراثت حاصل کرنی ہے در درد لو سجڑوں عجیب و غریب کہانی لگا کامل وارس کی فرمایا کارنامہ کی سی سکھ کھے سن اتو ہی سرکار نے روزہ رسول پہنچا دیتا ہے تے واپس پھر لے ہے اک چمکن کی دیر لو اس پیر سواگ دی ایک گل سنا لگا سنا دیا کیوں کیا سنانا ایک, ایک علم دا مقصد نو علم نوکری, نوکری. تو پیش جواز جواز کرے کوئی ملا پیر دلوقت ایک, ایک علم دا مقصد مارفت اور ہن جس دا جواز جس دا مقصد نوکری اگریز دی توجہ گل روکتا جس علم دا مقصد نوکری اگریز دی میں اللہ ولی حسن سواگ تو سنا اس نوکری دے سنجو دہ حسن سواگ جد کسی مریت کرتے سن گل میں کدی بھی ممبر کو پہلا بیان نہیں کی ہو سکتا ہے خاجہ حسن سواگ دے دے دے نال دے تعلق رکھنے بیٹھ پتر انگریزی نوکری مقصد ہوا سکھنا خواجہ حسن سواگ جس وقت مرید کرتے سن تو مرید نو پہلوں اے شرط دے سن دے قانون نظام دا میں ملک اگر دنیا بھی جھگڑا ساڈا پی گیا تو اصا انگریز قانون وال نہیں جا گے شریعت حل کراواں گے اگر ضمانت بھی کسی دی دینی پئی تو آپس ضمانت دیا گے ادھر ضمانت نہیں دیا گے ہے ہے ملفوظات حسنیا خواجہ حسن سواگ سونے دے ملفوظات دا مجموعہ فارسی اصل دے اندر ناشیر گل فوٹو کاپی صدقہ صدقہ صدقہ سبحان اللہ صدقہ اگلے دن ضلع مظفرگڑھ آپ دی شان بیان کیتی سی اس سلسلے چ دوستاں نے ناشیر اے لیا کے مشرف کیا سفر نمبر <تب> ایک سو دو, دو, دو, دو اصل فارسی ملفور خواجہ حسن سنی اولیاء سچے بار انہاں دا طریقہ کار سمسنی تے پتا چلے گا کہ کنہ زمین اسمان دا فرق ہے ہون آکھنا کہ انہاں چھے داخلہ نہیں ملنا جنہاں چے رنگریجی نہ بڑھ گیا ہو تے ایک ہی فرما دے رہے پڑھا ہی بارت فارسی دی چونکہ سرکار انگلیشی یام مرد مارا الزاد شرع شریف منحرف کرتا رواج قوانین رسم شاہی داد لہذا حضرت شاہ مد شریعت میں فرمود الرواج قوالی نے انکار میں کنان ال دل کر شریعت نمودا کہ الحما موراہ دنیاوی نزا دنیاوی بر شرح شریف فیصل خاہ نمود وہ زمان یق دیگر کردن ترجمہ, کیا؟ ترجمہ کیا؟ انگریز حکومت سن لہذا خواجہ حسن سبا شریعت دی طرف بلا سن اور دے قانونہ دے رواج تو لکان کرا سن ڈیڈ آشق و لنگر جو جوگا رہ گیا ولیاں کی گل سندا بھی نہیں من رہا گیا نہیں اچھی بول رہا ایڈ شریعت نمودا سچے دل اقرار کہ ہما امور دنیا بر شریف فیصل کار نمود شریعت مطابق جھگڑے سمیٹا گے اگریزاں کانونا وی نہیں جا اے فرماند سن بولو مرید کرنے بولو پہلے مرید ہونا معلوم ہوا باقی ہوں دسو ایک او لوگ ہو گئے جنہاں آخیا علم دا مقصد نوکری آ ایک او ہو گئے انہاں آخیا مرید ہونے یا علم پڑھنے ادھر پہلو انکار کر شریت کا ڈکن والے ایک بلا ایک ڈکن والے ایک مقصد مقصد کفر تچے کہڑے لگ رہے بولو دے سی اج تو بعد بلیاں کا نام نہ لینا جی سکولی طبقے کا طب طب حق, دا حق نہیں بنتا بلیا کا نام لینا یہ بلی کی کہ بولو آخری سجڑوں میں چاہنا کہ یار چیشتی چیشتی گالا کڑھ گا چیشتی گالاں کڑھ گا میں بالکل برملا کہنا ممبر رسول بیٹھ کے گل کرنا میں بالکل گالا کھڑنا میںکار نہیں کردہ میں گالا کھڑنا کوئی شک نہیں میری تقریر میری گل جہی ہے یہ اتراج لو سننا نہیں چاندے کیوں جرم لالا کاڑا گالا کڈن والے بھی کیوں بھائی بالکل ٹھیک چند منٹ آستے بالکل ٹھنڈے دل قبول کرنے لیکن اگلی گل بھی کٹیے گالا تو نفرت سچی دسی آ جائے سکے رنگ بولو سر جھوٹ نہیں بولو واپس کر دے پام لے جائے کو خالی پھر کے پکا رکھ لو آرزی رکھ لو دن رکھ لو پھر فیل کر دے پاس کر دے جس رنگ چ کرو جو مرضی کھڑے نہیں بولو اچھی بولیا جی جھوٹ نہ بولیا جی نہیں جی رے جی سننی بھی چاہیے رنگیاں چاہیے بہت گالم ہوئے گال میںال انکار کرتا میں لیکن کن نا جیزت دوسرال کھی کوئی مائی دلال ثابت کرے میں گال کھیل ضرور کھڑنا جہی عزت کڑھتے ہیں رنگ کھڑے ٹھیک ہے کھڑی چاہیے لیکن کیسی عجیب گل ہے جلدی رنگ کھڑے ان رن دے آنا اس سخاوت تو بھی سکے جا کھنیا کھے غیرت آن کے رکھنا اس یہو جا بندے رہنے ہی چاہیے اچھی بولو اللہ اکبارو کبیرا اللہو اکبارو کبیرہ مکار جیڑیاں لگ گیا تو رن دینا بھی بھڑا لگ گا رنا در دے بانے لا تیرا اصل مقصد کی تے اے جو گاڑاں کڑے گا بغیر تانو اس دے دشمنہ نو دین دے قاتلہ نو گاڑاں کڑے گا فیر تے سانو کھل کے بغیر تی دا موقع نی لبنا بے ایمانی دا موقع نی لبنا بے زمیری بغیر تی دا موقع نی لبنا،, لبنا فیر تے اسی پھڑے گئے پھر چسنا آئی لہذا این کرو اے الزام دے کے تے او بغیر تی دا سلسلہ جاری رکھو بےکت دا سلسلہ جاری رکھنے ڈوںڈنے کیا سان بھی نہیں جی سنگی ہوئے میرے دوستو اللہ یہ چیف جسٹس پاکستان حالیہ چیف جسٹس پاکستان کا ایک بیان سناتا ہوں جس سے پتا چلے گا کہ واقعی علم کا مقصد اگر ڈڈ ہو تو سوائے بربادی کے کچھ نہیں دیتا چیف جسٹس حالیہ چیف جسٹس پاکستان کا بیان ہے اوصاف اخبار ملتان ہفتہ گیارہ مئی دو ہزار انیس پانچ رمضان چودہ سو چالیس ہجری ملک میں سب دھوکھے باز چیف جسٹس صاحب آپ کے لیے ایک مبارک لفظ بول رہے ہیں اور کسی ایک شخص کے لیے نہیں بولو سی قائل سمے ملک میں سب دھوکے باز جھوٹ بڑا قومی مسئلہ ہے پڑھے لکھے لوگ دھوکہ دیں گے تو پھر ان پڑھ کیا کریں گے تو پھر اگر میں ریتے اتنا ہاشیا چڑھا دیں تو گناہ نہیں ہونا کہ پڑھے لکھے دھوکہ باز اسی وجہ سے ہیں پڑھے لکھے لوگ دھوکہ دیں گے تو ان پڑھ کیا کریں گے پڑھے لکھے دھوکھا باز اسی وقت بنتے ہیں جب پڑھنے لکھنے کا مقصد تین لگ گی لیکن ضمیر والا بڑا ہی خوش یہ چیف جسٹس جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے میں تا بات میں وہ سولہ نے دو باتیں کی, کی ملک میں سب کا بال کیا وزیر کیا مشیر کیا اسلحے والے کیا بغیر اسلحے والے کیا داڑھی والے سب کا بال کیا شان ملی ہے ستر سال میں ہمیں صحیح بات مور سے نکل جاتی ہے وہ رہا ہے پڑھے لکھے لوگ دھوکا کر دیں گے تو پھر انپڑھ کیا کریں گے یہ مطلب انپڑھ دھوکا نہیں دیتے اصو کہ چلیا اس پڑھائی والوں انھ چنگا جیڑی تے لانتی فراٹی بنا دے یہی بات ہم کریں تو ہزار بھاؤ کے کسی کو نہیں چھوڑتے یہ تھے ماں مر گئی ہم کہتے ہیں الحمدللہ للہ ان پڑھ پر تو پھر بھی اعتماد ہو سکتا ہے آج کے پڑھے لکھے پر نہیں ہو سکتا اس کی تعلیم کا مقصد ہی دنیا کمانا ہے سالوں سال پھر ہمارے یہ اسی لیے وہ اصل کرتا ہے کہ چاہے جائے چاہے نہ جائے ہر طریقے سے دنیا آنی چاہیے ارے وہی ہوتا ہے جس کا مقصد برف طور کا تو اگر وہ ہو تو ایمان سے کہتا ہوں پھر چور بھی ولی نہیں جاتے چاہتے ہیں خانے وال کا یہ کسی نے پرچی بھیجی ہے کو خانے وال کا شامتی بولنا ہے وہ اسی طرح کا علم پڑا ہوا ہے اور اسی طرح کے مقصد کو اس نے زندگی کا مقصود حیات بنایا ہوا ہے اس نے میرے خلاف کوئی زبان کھول لیا بے وقوف نے کہ چشتی کہتا ہے یزید میں کوئی ایب نہیں تھا ایسے, ایسے بولنے والے, والے پر کروڑوں لانتے ناصیر یہ کہتا ہے قتل امام علی مقام یزید کے اندر ضلع اور شراب کا جرم نہیں تھا یہ سب جرم میں پیدا ہوئے ہیں جو سبب ہے انکار یزید کا وہ زنا شراب نہیں وہ شرابی اس کا کمینہ بدماشی ہونا یہ میں کچھ کہتا ہوں لیکن قتل امام سے شروع کرتا ہوں اس کا سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ وہ امام عالی مقام اور آہ بیت کا ظالم قاتل ہے <ii> رہا مسئلہ یہ کہ اس سے پہلے وہ زانی شرابی تھا میں نہیں مانتا کہ خلیفہ بنانے والے صحابی بیعت کرنے والے صحابہ اور کسی صحابی سے یہ ممکن نہیں کہ کسی زنا زانی اور شرابی کو اپنا نائب بنا دے ہمارا یہ اقتاد ہے کہ میرے مرشد سید امام مر <الحسن> رضی اللہ تعالیٰ ہو سے ممکن مردن مردن نہیں مردن مردن مردن مردن مردن مردن کہ وہ کسی کمینے شخص کو اپنا خلیفہ بنائے تو رسول اللہ کے صحابہ سے یہ کیسے ممکن ہے رائے ہو جائے ملا نے دے میں رسالہ لکھ رہا ہوں اس ملا سے کہنا نا, نا, نا چیز رسالا ان دو ہفتے بعد رسالہ سپنے کے لیے پہنچ جائے گا اس رسالے کے اندر یہ سب تحقیق پیدا پیش کروں گا آپ کا دل مان رہا ہوگا کیا آپ کا ضمیر مانتا ہے امام شاہ صاحب مہر علی شاہ صاحب کسی کمینے کو خلافت دیں گے بولو زبان سنبھال کے ذرا بولو اچھی آواز کوئی یہ کہ بابا فرید کسے پلیت گا اگر لکھ لانا کروڑا بابا فرید حضرت معاویہ دے گھوڑے کی نک دی نہیں پہنچ سکتے ملا جو مشہور زبانیں چلتی ہیں ان کو عقیدہ بنانا کسی شہر کا کام ہے اور جو عالم بنتا ہے وہ اسی وجہ سے تو عالم ہے اس کا عقیدہ صحیح ہے میرا یہ عقیدہ ہے میں مصطفی صحابی ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے پیار سے کسی قبیلے بادشاہ کو بادشاہ بنائیں گے کسی کمینے کو خلیفہ بنائیں گے بادشاہ بنائیں گے جالشین بنائیں گے بر اعتماد بنائیں گے ایمان سے کہتا ہوں وہ سر تو قلم کرا سکتے ہیں لیکن کسی پلید کو اپنا جانشین نہیں بنا سکتے کراڑ بابا فرید ایک طرف جس پر مستفا کریم کی نگاہ پڑ گئی کی یہی قوم جانتی نہیں دردیاں کتیاں نال ادب ولیاں واسطے تیرے دردیا کتیا نہ کے نو اللہ کے فضل سے یہ جھوٹ کا بازار بند میں چیلنج کرتا ہوں جس ملا نے یہ بات کہی وہ نا کے ایک بیان سے یہ بات ثابت کر دے نمبر ایک جب جواب آئے گا جب رسالہ آئے گا اس کا اگر کوئی مائکا لال توڑ پیش کر دے میں بیان ختم کر دوں گا والا ان سے یہی پوچھو اگر یہ کہتے ہیں اس وقت بھی دانش ربی تھا حضرت معاویہ اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ کرام جن کا ذکر با حوالہ ناچی اپنے رسالے میں کرے گا انہوں نے, انہوں نے بیعت کی کو زانی شرابی سمجھتے ہوئے بتا جنہوں نے اس زانی شرابی کو بادشاہ بنایا وہ کون کیا تو یہ کہتا ہے کہ صحابی سے یہ ممکن ہے کہ زانی شرابی کو اپنا نائب بنا یہ ممکن ہے یار کچھ تو شرم کرنا چاہیے یہ اتنے اندھیرے ہو چکے باتیں مشہور اور ہیں حقیقت حقیق میرا, میرا موقف یہ ہے کہ جس وقت اس کو ولی عہد بنایا گیا جس وقت امام حسین کا بھی قتل شریف نہیں ہو اس قتل سے پہلے اس کے اندر جرم ایسا نہیں تھا جو منظر عام پر کوئی ہو۔ زنا شراب وغیرہ ترک سلاد وغیرہ ہاں ایک, ایک چیز آتی ہے وہ شکار کھیل رہا تھا یہ چیز آتی ہے شکار کھیل رہا تھا تو شکار کھیلنا یہ تو بڑے بڑے پیر کھیلتے شکار کھیلنا کیا کون کہتا شکار کھیلنا بھائی بات نہیں سمجھ اس, اس, کے اس کے پیچھے ایک عقیدے کی, کی بات چھپی ہوئی ہے جہل نہیں جانے گا علم والا اس کو اگر ہم یہ کہتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اس وقت وہ زانی شرابی تھا اور صحابہ نے اس کو خلیفہ بنا لیا تو پھر صحابہ مجرم ثابت ہوں گے یار اتنے بے شرم ان کو حیا نہیں اتنے بڑے بڑے تو راستے کھل آج کے کے کما دینے ٹھوکر مارن کو میں بیٹھا جوڑے سدکا پوری دنیا ہر کوئی آخری آخلی نہیں کرتی کنیاں نہ چیز خریدنے آئی ہیں نہ چیز نے منہ چلی موترے میں کھولنا نہ کھولنا کھ نہیں رہے گا نہ چیڑو فکیل چکے رہ ایک بس عقیدے اگر سیاح بندہ بھی گا تو سمجھے گا اس گل کہ کسی صحابی تو صحابی کسی نیک مسلمان بندے سے بھی گوارا نہیں ممکن نہیں کہ وہ کسی پتگار زانی شرابی کو اپنا جانشین اور نائب بنایا بولو تمہارا دل کیا کہتا ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اے بابا جی بیٹھے دیں بابا جی ماشاءاللہ نے ایک شریف مند لگ دیو ذرا تھوڑی اٹھو نظرہ اٹھے آجے میں سوال کرنا تو اٹھے دے یہ حضورتِ صحابہ دے نال دنے یہ حضورتِ صحابہ دے برابر دنے بھولو بھولو جتھے میں یہ آکی بیٹھا کہ بابے فرید ورگے کروڑاں ہون تے حضرت معاویہ جس گھوڑے تے بیٹھ کے رسول اکرم دینار راڑ کے دے نال کے تے کافرن نال جنگ کیتی اے اس گھوڑے دے نق دی مائل کروڑاں فرید تو افضل لے. یہ ساڈا عقیدہ ہے حضرت سیدنا امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان عالی شان ہمارے کتب کے ورقوں پر سنہری لفظوں میں لکھا ہوا ہے بات کو سمجھنا بابا جی تساں کسے زانی شرابی دے اوپر اعتماد کرو گے لالچ چان کے کو خوف چان کے کرو <ği> گے استعمال ان خلیفہ بنانا پسند کرو گے رسول اللہ ہے اصل اس کا ظلم یہ ہے وہ پرلے درجے کا ظالم ہے لیکن یہ اس کا جرم کسی وقت سے شروع ہوا جب ولی عہد بنایا گیا تھا اگر اس وقت اس کو کوئی زانی شرابی کہے گا بدگار فاسد کہے گا میں بوتھا سینکا گا وہ نبید صاحبہ الزام پہ دے دیا کہ میں ناسا سینک یار قتل حسین اگر وہ شراب دینا نہ بھی کرتا نا قتل حسین اتنا بڑا جرم تھا کہ اس کے جہنمی ہونے کے لیے یہی کافی تھا کچھ تو سوچو یار میں تو ویسے بے وقوف سمجھتا ہوں ان لوگوں کو جو اہل بیت کی اتنا بڑی توہین اور اتنا بڑے ظلم کے بعد اس کا کوئی اور جرم بیان کرتا شرم آنی کترے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کو اتنا ظالم نے سکھایا تو اب اس کے زنا شراب کا کیا ہے زنا شراب والا تو جنت جائے گا اس کی آل بیت کو سکھانے والے کا کیا بنے گا یار کچھ تو سوچو کس درجے کی ہم بات کرتے ہیں اور کس درجے کی درجے کے گھٹیا زین یہ ہیں اللہ شان سد عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدق کو سفا دوتے رہی کتاب فرماوے پیر صاحب دعا فرمانو <تصفح>